Sporehøen er en af de mest kendte danske rovfugle. Og for Sporehøen her gælder, at svækkede individer de isolerer sig selv fra flokken. Hvorfor kan den ikke bare klare sig selv? Jamen, det er jo ikke noget, jeg står og finder på. Hey! Dumme kat! Hvad laver du her? Du kom til skade. Jeg blev reddet af en kat. Var den sorte? sort Sådan en mærkelig en, der fulde efter mig hele dagen. Ja, drik det her. Det er tussegift og snuespyt. For to dage siden var jeg helt normal, og nu fatter jeg ingenting. Du er lidt anderledes end andre. Jeg skal så meget have styr på det her. Jeg træner altså kun Villehekset, der gerne vil være Villehekset. Villeheks? Jeg ved ikke om, hvem Villeheks er. Vi passer på den vilde verden, de vilde planter, de vilde dyr. Vi er den vilde natur, som der kan man godt sige. Jeg tror godt, den glider. Brodet bliver den udvalgte træde nærmere. Hvis er for magt, så har hun tænkt sig at udrydde hele den vilde verden. Du er den, vi har ventet på. Lover du at beskytte den vilde verden mod det onde, der tror os? Ja. Og ikke lad dig lokke af de mørke kræfter, som vil os ondt? Ja. Så brug dine magiske evner, for kun du kan redde den vilde verden.